بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادقا وان الدين لواقع والسماء الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتقين في جنة وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق لفضيله الدكتور المكرمين إذ دقلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون إذ دقلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم فاشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صبة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربنا موسى عند ربك للمسرفين فاخرجنا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بوكنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأخذته الصاعقة فعتوا عن أمر ربهم فأخذته الصاعقة وهم يوم وقام من قيام وما كانوا من توفير وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففضوا إلى الله إني لكم مرور كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا فاحر أو مدنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عَنْهُمْ فما أنت بملون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 فلا يستعدين